Ще 20 днів тому підприємство займалося виготовленням металоконструкцій та монтажними роботами. Та з війни робітники вирішили – хочуть і можуть допомогти миколаївським військовослужбовцям. Тому почали виготовляти бронеплити для плитоносок. «Ми почали зготавлювати бронепліти, які підтримують кулі достатнього калібру. Всього произвели близько 600 бронеплит. Периодично з'являються заявки на для соста... печек, боржуї для наших солдат. Тобто стараємося максимально захистити наш город. Матеріали для плит, шматки залізних деталей з танків та іншої техніки. Зранку до вечора їх ріжуть та обробляють. Зразки пройшли перевірку зброєю калібрів 5,45 та 7,62. «Привозять броню танкову, з неї вирізається по типу, определеним розмірум, тобто там, як і в одежде, є XL, M розміри, тобто ми зготавлюємо під заказ необхідне кількість. Ця броня, вона перевірялась, тобто вона тримає, по-моєму, бронебойний патрон пулі». Вага такої пластини – 3-4 кілограми. ...під виготовленням працюють від 15 до 20 працівників. «Бронеліст. Щоб він вийшовся, ось заготовка у нас є, В принципі, відходи, бувші вже використовувані... ...бронелюки, ми це все робимо, ось плазморез перерізаємо, далі турбінка, затурбінюваємо, зачищаємо». Далі пластини везуть до будинку офіцерів флоту. Там їх обмотують спеціальною м'якою стрічкою та заправляють у чохви. Тут ми їх власне і комплектуємо. До нас приходить ось така пластина. Вона нічим не оброблена, нічого з нею, в принципі, зробити не можна, окрім як обклеїти демпфером. У нас є такий матеріал. Він клейкий з одного боку, він дуже добре пом'якшує і забезпечує захист від сколків. Цех дешить плитоноски під секретом. Щодня звідти привозять близько 20 чохлів. Співробітники самостійно знайшли викріки та схеми, за якими працюють. Угу. Кожен бронежилет регулюється, завдяки нашим цим застібкам. Підтягується кожен ремінець і на плечах і на боках. Ось тут якраз притикне Русика, тільки Наталію ще можна підтягнути. Мотивація – це у всіх вона єдина, не тільки у нас, а у будь-кого взагалі, хто зараз волонтерить чи воює. Це щоб найшвидше це все скінчилося, ми всі хочемо повернутися до мирного життя. І ми розуміємо, що якщо вони самі не зупиняються, нам доведеться їх зупинити. Для цього потрібно максимально підтримати нашу армію, наші військові формування, щоб в цьому їм посприяти максимально і вберегти від втрат. Світлана Кльосова, Юлія Філімон, новини на Суспільному. Миколаїв.